Eh, mellan 500 och 600 kronor att anpassa utifrån de ortoser hon behöver till sina fötter. Så det här sammantaget blir ju väldigt mycket pengar. Mm. Eh, och nu har ju Mia tur. Hon har ju två föräldrar som jobbar 100 procent. Men de flesta barn idag eh, som har funktionshinder har föräldrar som inte kan jobba.